De incendiare în soa, Vladimir Putin s-ar fi leudat lui Donald Trump ceria unele dintre cele mai frumoase prostituate din lume. Presubliniere din teleamerican Donald Trump afirmă, potrivit unei note scrise de cetre fostul director James Comey. Ce presupunere din Telerus, Vladimir Putin i s-a leudat, ceru sublinierei i-a unele dintre cele mai frumoase prostituate din lume, scrie de la Associated Press, care precizează ce a obținut copii ale notelor fostului director al Poliției Federale. Precizează ce Trump a făcut aceste declarații într-o scurtă întâlnire la Casa Albă, în februarie 2017. El afirmă ce ful statului a spus că chestia cu prostituatele este o prostie. Presubliniere din Tele american se referea la acuzații dintr-un dosar. Cu privire la posibil întâlnire între el, sublinierei prostituate la un hotel din Moscova. Cumei scrie în această not ce Trump nu a spus când a făcut Putin această afirmație. De asemenea, Trump a spus și este foarte îngrijorat cu privire la judecata fostului său consilier pe probleme de securitate națională, Mikhail Flynn, potrivit altor note. Câteva zile mai târziu, secretarul general al casei albe de atunci i-a întrebat dacă comunicațiile lui Flynn erau supravegheate în baza unui mandat secret de supraveghere. Aceste 15 pagini de note ale lui Comei conțin noi detalii despre interacțiunile pe care fostul sublinierele F al Policiei Federale le-a avut cu locatarul casei albențe pe dinainte ca acestase, le demit, pe 17 mai. Între altele, în aceste întâlniri ei au vorbit despre o discuție la Trump-Tover cu privire la acuzații referitoare la prostituate sub Rusia. Au luat-o la Casa Alb în care cum spune ce Trump a cerut loialitatea sublinierei au purtat o discuție privat în biroul oval în care fostul director FBI spune ce presubliniere dintele a cerut să pun capte unei anchete cu privire la Flynn. Associated Press a obținut 15 pagini în care Comey subliniere i-a notat interacțiunile cu Trump. Departamentul Justiției a furnizat documentele Congresului joi. Notele cuprind detalii despre o serie de interacțiuni în primele luni ale administrației Trump. Unele dintre episoade au fost prezentate de c 3 anul trecut, într-o audiere în Congres, dar sublinierea i în noua sa carte a Higuerlui Alti. Departamentul Justiției a trimis Congresului aceste note confidențiale scrise de c 3 Într-o scrisoare trimis joi seara presubliniere din cilor a trei comisii din cadrul Camerei reprezentanților. adjunctul secretarului Justiției Stephen Boyd precizează ce trimite o versiune clasificată a notelor sublinierei o versiune neclasificată. Departamentul a publicat scrisoarea lui Boyd, dar nu sublinierei notele. Boyd scrie ce departamentul a consultat percile relevante sub i a conchis și publicarea notelor nu va afecta vreo anchetă în curs. Come a dezvăluit anul trecut ce a scris aceste note în urma conversațiilor pe care le-a purtat cu Trump, care l-a demis ulterior. Unii congresmeni au putut se vad note în de vara trecut, însă congresul nu a primit copii. Departamentul Justiției a decis să trimit copiii celor trei comisii din cadrul Camerei Reprezentanților, după ce reprezentanți republicani l-au criticat, au amenincat ce le vor obține prin mandat, sublinierei ce îi vor audia pe adjunctul secretarului justiției Rodrosen, Stăi în I. pe alți oficiali, anunț.